Καλημέρα σας, Μεγάλη Δευτέρα σήμερα και η αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος συμπίπτει με την κορύφωση της οικιάδουρος προσπάθεια για ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Συνεδριάζουμε, λοιπόν, δίνοντας απαντήσεις σε τέσσερα παράλληλα πεδία. Της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της επιτάχυνσης των εμβολιασμών, της προσεκτικής επανεκκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αλλά και των μεταρρυθμίσεων που θα προτιμάσουν την οικονομία για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας δείχνουν να καταλαβαίνουν την σημασία της αποφυγής των πασχαλινών μετακινήσεων. Και όλοι υποδέχτηκαν με οριμότητα και με πειθαρχία το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Την ίδια ώρα, η εξρατεία-ελευθερία επεκτείνεται. Από αύριο μπαίνουν στη μάχη και οι Τριαντάριδες. Φτάνουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμού και αν το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου μπορούμε να πλησιάσουμε τα 5 εκατομμύρια. Θα επαναλάβω, λοιπόν, δύο μόνο ειλικρινείς προτροπές. Πρώτον, το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο. Συνεπώς, όλοι, κυρίω οι μεγαλύτεροι, ας να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και δεύτερον, ότι κάθε νέο βήμα μας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. Δηλαδή με συνεχή self-test, με αποστάσεις, με μάσκα, με ατομική υγιεινή, ώστε ό,τι ανοίγει στη χώρα να μην χρειαστεί να ξανακλείσει. Όσο για την οικονομία, η τελευταία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της πατρίδας μας, Αποδεικνύει, πιστεύω, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτό, εξάλλου, υπηρετεί και το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που θα συζητήσουμε σήμερα, θα παρουσιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο εξής, η αδειοδότηση απλουστεύεται και επιταχύνεται κι άλλο, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση. Είναι μία ακόμα μεταρρύθμιση που προβλέπεται στο και υλοποιούμε με συνέπεια. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό, ο Υπουργό Οικονομικών, ο Χρήστος Ταϊκούρας, θα κάνει μια συνολική επισκόπηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε για τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω, επιπλέον, ότι μόλις πριν από λίγε μέρες ανακοινώθηκε η μόνιμη, τονίζω τη λέξη μόνιμη, μείωση τις προκαταβολής φόρους στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις και η επίσης μόνιμη επιπλέον μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες του φορολογικού στελεστή των νομικών προσώπων, ο οποίος θα φτάσει το 22% το 2022 για εισοδήματα του 2021. Και βέβαια, διατηρείται η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύη και για το 2022, καθώς και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών Κατά τρει μονάδε για τον επόμενο χρόνο. Αποδίδουμε λοιπόν πίσω στη μεσαία τάξη όσα τη στέρισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα με το σχεδιασμό του αύριο διορθώνουμε και τι αδικίες του χθε. Η σημερινή ατζέντα είναι και πάλι πλούσια. Κάτι που σημαίνει ότι μας περιμένει ακόμα πολλή δουλειά για κρίσιμα θέματα. Για την Εθνική Αρχή Προμηθειών Υγεία θα μα μιλήσει ο Υπουργό Υγεία και ο Υπουργό Αναπληρωτή για την οργάνωση του Δημοσίου και την αποτελεσματικότερη διάταξη των δυνάμεών μας για την πολιτική προστασία, θα μας μιλήσει ο Υπουργό και ο Υφυπουργό. Και βεβαίως για το στονισμό των ενεργειών μας σχετικά με την Ελευσίνα Πολιτική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, θα λάβει τον λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. Επιτρέψτε μου όμω να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή μου, επισημένοντα και πάλι την εξαιρετικά δύσκολη άσκηση αυτή τη περίοδου την επαναφορά, δηλαδή, της οικονομίας και της κοινωνίας σε σχεδόν κανονικούς ρυθμούς με παράλληλους υγειονομικού κανόνες. Είναι μία εξίσωση με δύο καταλυτικούς παράγοντες, από τη μία πλευρά του εμβολιασμού και, από την άλλη, τη συμπεριφορά των πολιτών αλλά και του κόσμου της παραγωγής. Είναι ένα στίχημα που είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε. Ήδη ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα ανακάμπτει, καθώς η πραγματική οικονομία διαβλέπει το τέλος αυτής της δοκιμασία και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε το πρώτο δίμηνο του 2021, ενώ και οι κατασκευές είναι στο υψηλότερο επίπεδο ακόμα και από την έναρξη της κρίσης στο τέλος του 2008 αρχές του 2009. Οι εξαγωγές αναθερμαίνονται. Σημειώθηκε μία μικρή βελτίωση στο εσωτερικό ισοζύγιο, και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2021 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Ενώ και αύριο ολοκληρώνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων σας και η χώρα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσημα το Εθνικό Σχέδιο ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας. Είναι, λοιπόν, στο χέρι μα όλες αυτές οι θετικές προοπτικές να μετατραπούν σε μια χειροπιαστή πραγματικότητα, πώς, πίθοντας πρώτα και πάνω απ' όλα κάθε συμπολίτη μας ότι το εμβόλιο δεν είναι μόνο ατομικό διαβατήριο υγείας και ελευθερίας, αλλά και προϋπόθεση υγείας και ελευθερίας ολόκληρης της κοινωνίας, αφετηρία μιας καλύτερης ζωής για όλους και μιας δυναμικής πορείας της χώρας προς την πρόοδο.